السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع عروض خصم جديده من كوبنات الخصم الحصريه والخاصه بنا خصم النهارده بيديني خصم اضافي 15% في الميه على اي منتج موجود بس لازم ما يكونش عليه عرض على الموقع وهنبدا نشوف هناخد الخصم ازاي الاول عرفكم بالموقع اللي معانا النهارده هو موقع ايوا موقع ايوه هو موقع خاص بالنظارات والعدسات اللاصقة انا هبدأ ادخل على الموقع واتصفح كل المنتجات اللي موجودة والمنتج اللي مالهوش خصم انا هاخد عليه خصم اضافي اوكي وليكن ممكن النضارة دي النضارة دي تمنها ربعمية تسعة وتلاتين ريال هختارها كده واقول له لي لسلة التسوق. طبعا الموقع أنا أقدر أشغله باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية والموقع مشهور جدا في السعودية والإمارات وأمريكا والكويت دي كده النضارة اللي معايا الإجمالي المبلغ اللي هدفعه 439 أنا لسه ما خدتش الخصم وطبعا الشحن مجاني لأن الطلبية أزيد من 250 ريال وطبعا المجموع ده كله شامل الضرايب والتكاليف طيب نكتب بقى الخصم بتاعنا نكتب الخصم بتاعنا احفظوا معي الكوبون ده. اي اي زيرو اي اي زيرو ده كوبون الخصم. ما له تطبيق. ما ننساش نقول له تطبيق. ونتفرج هنا على جنب. هل هيخصم بالفعل ولا مش هيخصم? هنشوف انا خدت خصم. بالفعل انا خدت خصم خمسين ريال من تكلفة الشحنة. يعني المنتج هيجيلي ب 389 ريال فقط شامل التوصيل وشامل جميع الضرايب وشامل جميع التكاليف شكرا لكم ولو أفادكم خصم النهارده ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته